Ezután létre kell hoznunk egy másik állományt, amely az SQL szerverrel tartja a kapcsolatot. Ezt Project file nevezzük, és az adatbázis eszközök menülelemről, fűről érhető áll. Meg kell hívnunk az SQL szerver funkciót. Egy kis türelmet, mert az én gépem nem olyan megtörténik. adatbázis objektumokat, be kell zárni az üzemet, tájékoztat erről, hogy addig ez a művelet nem hajtható végre, még a kapcsolati ábra sem lehet nyitva. És akkor új adatbázist vagy létező adatbázist használunk, hát új adatbázist hozunk létre. Azt tudni kell, hogy az SQL-szerverben aktuálisan mindig csak egy adatbázis kezelhető, tehát ha ott szeretnénk használni a akkor. Na most az SQL Server nevét, azt a, e, tudnunk kell a, a e, rendszergazdától, e, hogy azt e, hogy e, kérdezhetjük le, az a következőképpen történik. Ismernie kell az SQL szervert futtató számítógépen, a számítógép nevét. Ez az első. Tehát István pc Valamint a telepített SQL Server és futó SQL szerveren már létre van hozva maga az adatbázis. Ennek a neve itt most SQL Express. Ha ezeket az adatokat itt most beírom, Természetesen fontos a kis, nagy betű, megkülönböztetés, akkor, és utána megbízható kapcsolatot használok, ami azt jelenti, hogy a bejelentkezési azonosító megegyezik a számítógépen lévő Windows fiók bejelentkezési azonosítójával, akkor ő a továbbfejlesztő varázsló kapcsolatot épít ki az SQL-szerverre és látszik, hogy létrehozza az adatbázist. Az összes táblát gyakorlatilag elhelyezi az SQL Server adatbázisába, és nem csak a táblákat, hanem a kérdéseket is és a kapcsolatokat, a közöttük lévő táblák közöttük lévő kapcsolatokat meg lehet őrizni. Ha ezeket mind-mind beállítom, akkor ezek mind-mind megőrzésre kerülnek. A használtunk triggereket is majd később erről lesz szó, hogy ez micsoda, maradjunk csak egyelőre az alapbeállításnál, és, és így elkészül a SQL-szerveren futó adatbázis.